الآن وحصرياً استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات جديدة تفاجئك شيرياك الفنّي والمغني الشعري حسب طبعه الموسيقي والمؤدي المتميز تخلّي كلّي عليك الله وذكر الله تعالى ربنا عسى الله يحفظ اللي جابه الله من بعد وده سهانينا رسمناها مبارك جيت مولود عسى الله يجعلها ذكرى دين الدنيا أبو هذي سعيد سعي تعدى والعطى ممدود وأمها بالفرح ليلا سعي نور من خده وفي جيلا تطايرنا فرح والحال زود بزود عساها تبر في اهله، والدنا إلى جده عليك الله وذكر الله تعالى رب المعمود عسى الله يح. اللي <متصفيق> جابه الله من بعد منجه <منتصفيق> تهانينا <تصفيق> رسمناها مبارك جيد المولود عسى الله يجعل ذكري بين الخرم يا حبل لربه دايما ممدود تبرب بوالدينه وصلاح الشعب من مطالع السعاد من طلعته والحال زاد زود يا فال الخير يا عزيز ما حد بنت سعد تجي حبل لربه دايما مندود، وتبر بوالدينا وبصلاح الشعب من مو مطالع السعد من طلعته والحال الزوز بزوقه الخير يا طيب من عزيز ما حد عسى الله يتحضر اللي <سؤال> <سؤال> جا <سؤال>